السلام علیکم آپ کو وسیم پوائنٹ ٹی وی میں خوش آمدید ہفتہ کے دن کے بارے میں چند دلچسپ حقائق آج ہمارے پاس آپ کو ہفتہ کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق بتانے کے لیے ہیں ہفتہ باقاعدہ دور و دہ چھٹی کے دنوں میں سے پہلا سرکاری دن ہے اور ہفتہ کا دن عیسائیت کے لیے بہت مقدس دن ہے تو مزید تاخیر کیے بغیر آگے چلتے ہیں مقدس دن ہفتہ عیسائی کیلنڈر میں سب سے اہم وہ ہفتہ ہے جو پام سنڈے سنڈے یعنی اتوار سے ایک ہفتہ پہلے ہوتا ہے عیسائی عقیدے کے مطابق ہفتہ اہم دنوں میں سے ایک ہے ہفتہ روزے کا دن آرتھوڈاکس عیسائی زیادہ تر ہفتہ کو سخت روزے کے دنوں کے طور پر نہیں مانتے تاہم مقدس دن کی صورت میں عام روزے کے قوانین کا اطلاق ناظرین اور عبادت گزاروں پر ہوگا لانڈری کا دن ماوری عیسائی ہفتے کو راہو روئی کے نام سے جانتے ہیں جس کا لفظی معنی دونے کا دن ہے یہ عیسائی روایت سے متعلق ہے کہ جب لوگ اتوار کے اجتماع سے پہلے اپنے چرچ کے کپڑے دھوتے ہیں غسل کا دن سامی عیسائی ہفتے کو روایتی طور پر غسل کا دن کہتے ہیں یہ ایک سامی عیسائیوں کے ورثے سے متعلق ہے اور سامی عیسائی ہفتے کے روز غسل کرتے ہیں ہفتہ سے وبستہ بستہ ذائچہ ہفتہ کا تعلق ذائچہ جدی اور ذائچہ دلو کے ساتھ نشانیوں سے بھی ببستہ ہے ہفتہ کے روز کی پیدائش نکتہ نظر سے دیکھا جائے اگر آپ ہفتہ کے روز پیدا ہوئے ہیں تو آپ زندگی گزارنے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کے نیچے کمنٹس بھی کریں